میری بڑی سسٹر ہے جس کو کینسر جیسے موزی مرض لاکھ ہو چکی تھی شوکت خان میموریل اسپتال میں ہم نے چیک اپ کرایا تو انہوں نے لا علاج کرار دیا کہ کینسر مکمل طور پہ ہڈیوں میں پھیل چکا ہے اس کو آپ گھر لے جائیں جو چند دن زندگی کے بچے ہیں وہ گھر میں گزارے تو ہم نے حضول سرکار کی بارگاہ میں حرض کی تو سرکار نے کرم فرمایا آپ نے فرمایا جب تم تمام جگہ سے تھک آ چکے ہو اب اللہ کے سب ان کی یاد آئی ہے فوراً اسے آستانے پہ لے کر آؤ ہم آستانے پر آئے آپ نے کرم فرمایا دعا فرمائی آپ نے اور آج طور پر میرے سے ایک دن میں عصر کا ٹائم تھا اور لاسانی سرکار کے آستانہ شریف پر حاضر تھا کہ لاسانی سرکار عصر کی نماز ادا کر کے تو رہائش گاہ کے اندر داخل ہو رہے تھے تو پیچھے سے ایک بچی جو جس کی عمر تقریباً بارہ سال تھی وہ بھاگ کے لاسانی سرکار کے پیچھے گئی اور سرکار لاسانی سرکار کا ایسے پیچھے سے ہاتھ پکڑ لیا اس نے پکڑا تو سرکار نے ایسے مڑ کے اس کی طرف دیکھا بچی کی طرف تو آپ نے ہے کیا بات ہے تو بچی نے کافی موٹے شیشوں کی اینک لگائی ہوئی تھی تو اس نے کہا کہ سرکار جی میرے پاپا کہتے ہیں کہ یہ اینک اینک میری اپنے پاس رکھ لیں تو سرکار ہنس پڑے سرکار نے میں نے کہا آپ کی اینک کیا کرنی ہے تو کہتے ہے کہ سرکار میری آنکھیں ٹھیک کر دیں اینک اپنے پاس رکھ لیں تو سرکار بہت مسکرائے اس کی بات سن کے تو کافی لوگ بھی ادھر ادھر ہلکا بن گیا کافی سارے لوگ چالیس پچاس لوگ ایسے کھڑے ہو گئے قریب آ کے بات سننا شروع ہو گئے تو سرکار مسکراتے رہے اور آپ نے اس کی اینک اتاری اس دام فرمایا تو آپ نے میاں کیا نظر آ رہا ہے اس نے ایسے کر کے گھوم کے دیکھا اس نے کہا مجھے وہ کچھ پودے نظر آ رہے ہیں اور مجھے فلاں فلاں چیزیں نظر آ رہی ہیں تو پھر آپ نے دم فرمایا آپ نے میں اب دیکھو تو وہ کہتے اب مجھے صاف نظر آ رہا ہے سارا کچھ تو اللہ سانی سرکار نے اینک کو اپنی جیب میں ڈالا آپ نے مایا چلو یہ نہیں ملے گی اب آپ کو اسی وقت وہ بچے کی نظر ماشاء اللہ ٹھیک ہو گئی